Зупинитися на зупинці та запропонувати пасажирам пройти в укриття. Так, розповідає водій маршрутки Іван Брилко, він має діяти під час повітряної тривоги. Чоловік каже, у людей можуть бути проблеми з пошуком такого укриття. Моя рекомендація, щоб на зупинках були вказівники, куди людям йти, бо багато ж немецних, де знається де бомбуються, щоб це не було, щоб в бусі було, на якій зупинці, куди, який дім, бомбосховище. Рішення про врегулювання роботи громадського транспорту під час тривоги підписав начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, зробили це задля безпеки людей. Ці правила стосуються міського громадського транспорту області. Тільки пролунав сигнал повітряної тривоги, на найближчій зупинці зупиняється водій транспортного засобу або в місці, де Є це можливим. Хто не має бажання, слідує далі цим маршрутам. По дорозі він буде зупинятися, на тих зупинках пасажири можуть виходити, але не можуть входити. Для водіїв громадського транспорту розробляють брошури з переліками укриттів. Про це телефоном розповів виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурев. Будуть робитися брошурки для кожного водія на маршруті з переліком укриттів. На сьогоднішній день управління звичайна ситуація розробляє даний перелік, надає ми його перевізникам, тому що на кожному маршруті буде окремий перелік. Під час повітряної тривоги не виходить з транспорту, каже місцева жителька Тетяна Погорельська. Я просто за себе так не хвилююсь. я б хвилювалася за сина, там, за внуків, а за себе я не хвилююсь. Ні, ніхто не виходив, їдуть і все. Під час тривоги планує виходити з транспорту та йти в укриття Валентина Сидорчук, яка приїхала з Миколаєва. Поки що не потрапила. А як буде, то треба виходити. Водіям комунального транспорту видаватимуть щодня перелік укриттів, розповідає головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. Зранку, коли він отримує шляховий лист на свій маршрут, він буде отримувати індивідуальний перелік укриттів, які знаходяться на траєкторії цього чи іншого маршруту. Кошти за проїзд пасажирам, які вийдуть під час тривоги раніше їхнього місця призначення, не повертатимуть, каже Сергій Гамалій. Людина може доїхати до, до, кінцевої, до, до кінцевої, і маршрут нього не змінюється. Людина, яка захоче всісти, не має права сідати до, до цього автобуса. Ну, я буду виходити, я буду повертати, але нам вказівки не казали. Олексій Ковтун каже, після завершення тривоги люди зможуть доїхати комунальним транспортом до місця призначення, скориставшись попереднім квитком. Дочекавшись закінчення повітряної тривоги, пересісти на Транспортний засіб, який під'їхав, пред'явивши квиток з попереднього транспортного засобу. Як розповів Сергій Гамалій, водії громадського транспорту під час повітряної тривоги доїжджатимуть до кінцевої зупинки і там залишатимуться до відбою. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.